Bună, dragi prieteni! Eu sunt Gabriel Barbu. Este jale în Franța. De luni au intrat în vigoare noile măsuri. Fără certificatul de înțepare nu mai poți intra în magazine, supermarketuri, restaurante, autobuze pe distanțe lungi, avioane, târgurile comerciale și unități de sănătate. Polițiștii fac controle la restaurante, terase, baruri, etc. Vociferează non-stop. Pas saniter, pas saniter, pas saniter, parcă ar fi drogați sau roboți programați. Dacă nu ai certificat, plătești amendă și te dau și afară. O să vedeți în colaj cum polițiștii ies la vânătoare de vrăjitoare. Normele mai stricte care prevăd de asemenea obligativitatea vaccinării tuturor lucrătorilor din domeniul sănătății, până la 15 septembrie. Oamenii au încercat să intre în supermarketuri, nu au fost lăsați. Au intrat decât cei care au dovedit că sunt vaccinați. Cei lanți au protestat. O să vedeți, un colaj realizat de mine. Protest în fața supermarketului Aushan sau ușan, sau cum vreți voi a-i spune. și noștri au preluat exemplul sau li s-a dat ordin pe unitate să ceară și la noi dovada că te-ai vaccinat. Altfel nu -i intri în moluri. Vizionare plăcută vă doresc. Dacă v-a plăcut, distribuiți. Sănătate numai bine! <oși> <oși> Dans le centre-ville de Rouen, les policiers patrouillent en nombre pour contrôler le pass sanitaire des clients des bars et des restaurants. En tout cas, profitez de votre, de votre bière de fin d'après-midi. On en parle de Auchan qui est vide complet. On les